کہنے لگا کل جب میں بازار میں کھڑا تھا تو دنیا کو مست دیکھا دنیا میں تو میں نے دعا کی اور صلاح کروانا چاہیے لیکن کل معاملہ یہ تھا کہ کل عرش والا معنی بیٹھا تھا فرش والے نہیں مان رہے تھے کل عرش والا معنی بیٹھا تھا فرش والے نہیں مان رہے تھے اور آج حالت یہ ہے کہ آج فرش والے معنی بیٹھے گئے آج عرش والا نہیں مان